Зараз у півторарічного Романа майже загоїлась рана, отримана від падіння. 12 днів тому дитина отримала травму після того, як на неї та її батька наїхала жінка на електросамокаті. І йшли сюди гуляти в парк. Чоловік взяв ромчика на плечі на Гаргоші, бо він хотів подивитися з місточка. Ну, а це небезпечно, тому він взяв на Гаргощ. Ми заходили на міст і ззаді, на великій швидкості в чоловіка в'їхала жінка на електросамокаті. Чоловік впав, дитина впала з його плечів. З, високої висоти, ну, з висоти виходить. І Ромчик вдарився лицем, лиця зразу пішла кров з носа, з рота, бо він побив губи, носика. Все сталося за секунди, говорить жінка. Я підняла Ромчика, побачила, що в нього все лице в крові, почала кричати, бо я дуже злякалася за нього. Жінка років 50 на вигляд, вона почала щось говорити, Типу, я ж не хотіла, чи ви кричите. За словами Анни, поліцію викликав перехожий. До жінки зразу під'їхав молодий хлопець, ну, років 25 навіть, і почав її, пішли, пішли, пішли, пішли, і тікати. І вони одразу на самокати сіли і по велодоріжці втікли. Я кричала, що куди ви тікаєте, стійте. Порушницю розшукали за дві доби, розповідає начальник відділу дорожньо-транспортних пригод управління патрульної поліції області Ігор Лежнюк. Відносно водія було складено два адміністративних протоколи, а саме за статтею 124, це за дорожньо-транспортної пригоди та за залишення місця дорожньо-транспортною пригодою за статтею 122 прим 4. А саме за це передбачено відповідальність за статтею 124 це штраф 850 гривень або позбавлення права керування від півроку до року, а за статтею 122 прим 4, там штраф 3400 або позбавлення права Керування від року до двох. Протягом року було зафіксовано три дорожньо-транспортних пригоди, на які на даний момент всі розшукані і складені відповідні нашденні матеріали по них. Законодавство щодо кермувальників електросамокатами не врегульовано, каже адвокат Олег Савінський. Правила дорожнього руху чітко не передбачають особа, яка керує електросамокатом, як учасника дорожнього руху. Проте, якщо взяти до, за основу визначення транспортний засіб, то це механічний пристрій, який призначений для перевезення пасажирів та або вантажу. Тобто, якщо виходити з цього визначення, це є транспортний засіб, а відповідно, і особа, яка ним керує, для цього ж, бо він сам себе перевозить, і є учасником дорожнього руху і повинна керуватися правилами дорожнього руху. Адвокат каже, до механічних транспортних засобів відносяться ті, які приводяться в дію електродвигунами, але їх потужність має бути більш ніж 3 кВт. Електросамокати не мають такої потужності, тому вони не відносяться до транспортних засобів, додає Олег Савінський. Наразі це питання законодавство чітко не врегульовано, але в зв'язку з цим, в липні цього року було внесено на розгляд Верховна Рада законопроект, яким передбачено включити осіб, які керують електросамокатери, електрогіроскутерами і взагалі іншими такого роду транспортними засобами до учасників дорожнього руху, щоб чітко було врегументувати їхню поведінку на дорогах. Якщо прийде повістка до суду, обов'язково свідчить, тому говорить Анна Кобизська. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, Юрій Чорний Новини на Суспільному, Хмельницький.